alli gamba sapna flash shai fm sindu len <speaking in> wasinu <Spanish> <speaking in Spanish> to aisi <laughs> umeli දිනේ නේ කුඩු බලේ I'm going to get you another thing. බලේ පසාවේ උමාරේ එක්ද ගයාලෝ උමාරේ එක්ද ගයාලෝ උමාරේ එක්ද ගයාලෝ ගම පාරුව දැවචී හাদে සුරගතනකින් කොවව මතාවේ සිතුවින් නිම්නේ විතනි ලෝකයේ මහාට සරවිලා හේ කොහොද යන්නේ මේසේ හද වේදියාද රේ තනි විලා හේ ඔලු අපයකා යකිකණ එය ඟමබයිඔ කරබන් ස inaug Christ ස්පයකෑ අපියකය ඔැත් ඔපලා ඇලු ගතු කිරෙන усл Kenal වා කිරීො හිඅබවල හීිඹය විර්මා දාර padal maavte randi e jeeve randi mat sagare matuve va sada esi de apnu manlo bevat randi e gene vande andi erurata aki ki yaad le tisal rahe salu reia ah ha salu reia rave di noidam ke malugostiana ya na hadun wa piterad millos yara silipa undolar euro valutarav tilan dividero walu container adula ODDS MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE REALLY MORE MORE MORE ihan You Sua y' altera roブlaid. Perfect. 8ppLY Rose Water, Angela, another wave in a survey. Bye you in a well-lague. Bye Bye Byev excqười. Bye. bout bye. Bye Bye. Team dissended.ick, eyeballs. Bye market market back home Sole marché Ask frequency comes on долларов for a day話. gute palate to get a stimulation back in taraf Ada followup56IT. theme byeusing. I was the viewer from a Better When? B rupees are okay thisses NXTments. So~~~ I wish I will be here this oneём is not on top of the wind if a breakMr NgG ner tokeeper from you. I guess I want to see more recovery 50 all Along with like face is not the FDA and a gossip. teramewa aage nain oya la dev rakhit la babla ya anla hitla ugela aha ada sharp sense by marvini newrdias ham sab dam de dabne aama aavo hamo vich jeevit lak kama ka vegwan e paasun nit na bal lae naat kyu a harik de mulu ko la bor so ban kiyana vame aaya aavo man kan kana la bejdi na mar duta rinwata harhi bae tayanda e parata nav tenda e parata ha yo kiyana baila vanta vanta nit rata visar me wa age <laughs> <laughs> ළවාප <muchilá> её gay patah ekak sat jan novim sa semab jivit katave mato ya bhavan me bahave obata sad hridena Yeah වද මල වාගේ වද මල වාගේ මද වල වාගේ කොයි අන්නේ වඳන ලබලා නැසිකමනේ ගන්නේ පියා වනකාාට වැටහින්නේ උපාගේ පාට අප એ સેવી સુરળ ગીત કા મમઈ રૂપિકા રંગ દેના આદર મંડપાય જીવનયે મીવનયે પ્રેમ રસ પલવ દેનીવાદી જીવનયે කතලිලා නැන වෙන්නේ මුලා අහා ජීවන වරකින් කතලිලා නැන වෙන්නේ මුලා පිටු තේපතු තේ කරලා නිව නැති රහයි ජීවිතේ සා මරුණසා තටන කර හාෙමක් ඔවිම ටය කෙරා險 මාල හෝීමකණදව කෙර සම කේර කටද බල නැති ඇහිබැමියක ඔබ වතේ මාලඟ ඇස් ඒ වත මතේත නොත වෙන වෙන සඳවතේ ආදරේ සමනලියේ das sapoy nai satran ira payanna jivite nadun kuyane kena send mal kadum subadav satweva sat subadav satweva sat subadav satweva sambantheva subadav satweva sat subadav satweva davsadi nema samvate